Правильно помню, за вашим нагласом, 123 пошел в рыбу. Виталий, вас, кататься на ...балончик зі сльозогінним газом, гумова палка, травматичний пістолет та кайданки. З таким набором спецзасобів вперше заступає на службу з охорони громадського порядку... ...Нацгвардій з другого патрульного зводу другої роти Андрій Ліпашов. 25-річний чоловік доступу до лав Національної гвардії працював електрослюсарем. Говорить, у перший свій робочий день патрулюватиме вулицю Соборну. «Нас підготували інструктивні навчання. Були. З того, як діяти на вулицях, як затримувати, як проводити поверхневу перевірку та огляд. Вивчали статті Закону України про Національну гвардію, згідно яких ми можемо застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби. І на основі цього вже якось формувалось враження того, що я буду робити на вулицях. Сподівання теж краще що наводити трохи порядок на вулицях міста, не допускати розбою, безпорядків порушення громадського порядку». Андрій Ліпошов у перший свій робочий день патрулюватиме до 22.00. Його група складається з трьох військових. Говорить, підготовка до першого самостійного патрулювання тривала два тижні. «Ситуацій було не так багато, ще впереди буде набагато більше. Основне, що п'яні люди, нетрезвий стан, ну і наркоманія. Це найчастіше зустрічається на вулиці». Розвід бійців військової частини 3039 Національної гвардії України відбувався на восьмому причалі. Одинадцятьом бійцям призову 1-2021 видали ліхтарики, започаткувавши нову традицію у військовій частині щодо першого самостійного несення служби. Раніше вони у нас стажувалися у підрозділах, стажувалися як стажери під час проходення практичного виконання завдань у місті Миколаїві. Вісім військовослужбовців заступили у нас в центральний. Три військових службовців заступили в Заводській. Щотижня разом з Національною поліцією проводиться аналіз вуличної злочинності. І по цьому аналізу і заступає особовий склад Національної гвардії. Завдяки спільним діям злочинності у нас злочинності зменшується, більше ніж на 20%. У особовий склад Національної гвардії залучаються такі як Центральний, Заводський та Інгульський. Також під час розводу 16 військовослужбовців отримали грамоти за зразкове виконання військового обов'язку. За словами Артема Щербакова, 28 липня загалом заступили на служби з охорони громадського порядку 80 бійців Національної гвардії, дві службові собаки та шість автопатрулів. Олександр Гресь, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.